السلام عليكم معكم حسان وعدنا في لعبة جديدة! يعني هذه اللعبة مستر نفسها بس اللهم انها بيتا. البيتا تفرق عن اللي لعبناها قبل 180 درجة يا عيال. فتخزين جديد، لعبة جديدة ان شاء الله انها افضل بكثير من اللي قبل وفيها يعني اشياء جديدة مرة حلوة. ان شاء الله تعجبكم، ليتس جو. اوكي اوكي فيها انواع حجر غير فيها سلفر وسولت بيتري نفس الموضوع في الصهر اوكي قاعدين يعني كل شيء تقريبا نفس اللي قبل بس هما اهلين بسم الله هلا والله هلا والله هذه خيمتنا هذه اللي بدينا فيها ما اقدر انام فيها ما اقدر اسوي فيها, فيها شيء اوكي اوكي فيها شنطه هنا كويس جيب كله يا وحش منشار مطرقة وسكين العب بالقوه والله مصنعونا في البدايه اقدر اخذها معي صح يب <تصفيق> أهلين. طيب خريطة الظاهر والله أعلم ما في خريطة. أيوا حرف الكيف في خريطة حلو بس ويني أنا؟ الله أعلم. ألو أنا ويني؟ ألو <تصفيق> في البحيرة هذه جاي بالطول أتوقع إحنا هنا بهذه الجزيرة أو هذه هاي كلها طوال بس هذه ما فيها بيوت حولها. في بيوت هنا يا ولد والله ما ادري حنا وين، هل هذه البيوت هذه هي؟ هذه هي نفسها؟ يعني اذا ورانا في بيوت فاحنا هنا، اوكي خلينا نشوف وراه، نتأكد عشان نعرف وين مكانه في البداية، عرفنا مكاننا عرفنا الباقي، إذا في بيوت فوق هنا، أوه وش هذا؟ ليف، جيبها جيبها جيب أي شيء يا رجل، ما نقول لا احنا في البداية ما نقول لا جيب كل شيء. اه في بيوت هنا فوق اوكي شفتوا معناته احنا يا طويل العمر السلامه الحين هنا فوق وهذا البيوت اللي قدامنا اوكي عرفنا المكان نايس نايس نايس فيها كهرب 12 فولت هلا والله وش مثل معلق ملابسه يا يا اصبر اصبر اصبر شلت العشب بس من اللعبه عشان اقدر اشوف اللوت كويس او في خشب ولا شيء والله انها صلعت اللعبه بس ما عليه ما عليه عارفين ان نقدر نشوف اللوت كذا بسهوله يا رجل حتى لو في خشب في حصى زي هذه اقدر اشوفها قبل شوي والله ما قدرت اشوف اصبر اصبر اوريكم أصبر أصبر. الفرق بس آه اوكي ما في فرق بس هنا مثلا هذيك الحصات شوفون كيف مختفيه شفتوها مختفيه بين الشجر فاشيلها احس احسن يعني بخليها ميديوم اوكي ميديوم يعني كويس نص فيكون في شوية حياه في اللعبه طيب آه سيارات ما فتشناها ما ادري تفتشها بعد حتى هي اوكي نايس وش ذي مليانه اغراض ورا محمل فيها ذا والله البيت هذا رايق صراحه السلام عليكم في سكر داخل جوار الخشب الو ما اقدر اخذه حتى ورع رجعنا لتلكيم الاشياء يا عيال وش دي ورا ما اقدر الوت شيء ايش في هذا البيت عاد مو مكتوب عليه انه بيس. ما ادري هل هي نفس اللعبه اللي قبل؟ أن يكتبون بيس وكذا ولا لا؟ اوه وش هذا؟ حسبتها خريطه. مقلوبه يا طيب المفروض الجهه الثانيه. المفروض اللحى الجهه الثانيه يا قلبي. هاي هذه المفروض تكون ورا هنا، الناس اللي داخله بالسيارات. مو اوكي مو مشكله مو مشكله. هذا على العموم الزبده انها بيتا للعبتنا اللي قبل. في كافي هناك تشوفونه؟ اوه وش الاسود؟ الله يستر لا يكون هذا الكهف اللي فيه وحش تقولون عنه. شكله والله شكله والله شكله. نبغاه يا عيال اوكي بنسل قلم. القلم قلتوا لي كثير قالوا لي عنه شيء في السلسله اللي قبل بس ما كان موجود في السلسله اللي قبل. ظهر الظاهر استخدمه في الخريطه. كورنت لوكيشن ااااه <تصفيق> هذا القلم هو اللي فتح لي ذي. الظاهر القلم هو اللي خلاني افتح والله ما ادري او انه مفتوح من قبل بس ما ضغطته والله ما ادري زبد الحين نعرفوا مكاننا طلع صح علي صح يب وينها ما عندي بنسل خلص علي يقلع عبليس زبد الحين مكاننا صح طلع اوكي اوكي هذا فايده القلم انه يعلمني وين مكاني في الخريطه حلو حلو يعني ندور اقلام رايفل امو والله هي مش بطال وخر وخر مع انه والله ما عندي ولا سلاح الى الان بس واحد ما يدري وش يلقى صح ولا لا يا اخي الدروج ما تنفتح اول، ايوه. اوه <تصفيق> والله ما انتبهت للشات جان ما انتبهت لك. تعال، ااا آه شرمي ارمي؟ وش ارمي؟ معنا معنا شات يا عيال. تعال حطه هنا واقدر الحين اخذ الحصى اللي رميته صح. معي شات جان فاضية ولا طلقة حرفيا. بس كذا شكل تهديد. طيب، حلوين حلوين. اتوقع خلصنا المنطقه ذي بس خلينا نشوف سيارة ذي فيها شيء هذا عجينه ذي ولا ايش يا حلوين ودي اروح البيت اللي هناك تحت في <هوه> بي بيوت هناك ورا بعد هذيك اوكي نروح البيت هذا بعدين نروح البيوت اللي ورا هناك اوكي اوكي ناخذ لنا أكلة بس قبل ما نمشي الله قعد انيميشن ليه لقمه واحد عضه واحده يا فسجان عضه واحد ورماها يا عيال قسم لنا فسجان ده اوه اوه اهلين اكس والله ضبطني ذا المكان قسما بالله ضبطوني في ذا المكان تعال تعال الحين اقدر اجمع خشب حلو هلا بوي أي طيب بسم الله السياره هذه ظنكم فيها شيء والله ما ظنيت هي آه، نوب سيب ايش لوت لوت ريفريش هيت فيكس اب اوكي انا ذكرت اني شايف كلب في الصور اللعبه ذي الو؟ وش الصوت؟ في صوت سيارة تكسرت. والله امشي سوي نفسك مجنون ولا كأنك شفت شيء. اوه اوه تعال تعال شو وش انا؟ وات؟ البست ماسك؟ طب مفصخ انا منو جبت الماسك؟ والله ما ادري. بس جب جب الاغراض دي. الماسك هذا اوكي عرفنا انه عندنا ماسك نايس، جب الشنطة. شيء البيت اللي على اليسار ذاك. اتوقع بتكون احلى بواجد من اللي قبل في فوق هناك بعد كمبون حق مراقبه اتوقع بيكون فاضي سلام في أحد. الو والله في اغراض انا ليش ما عبيت الشنطه ذي صح تعال تعال تعال خذ خذ يقول لا تلبس ابي انقل الاغراض شلون اي شفت وكليك اوكي اوكي والله مديان كومبوننت هنا بطاريه بطاريه ما لقيتها الا في الحلقة العاشرة قبل. والحين لقيناها على طول كذا. هلا ابوي. يا الله ذا الماسك شيء يغطيه انا؟ مضيع بينه وبين ارك. والله عندنا خمس طلقات هنا. نحتاج نحتاج طلقات الشوزن يا عيال. يوب. نحتاج طلقات الشوزن. ودي ادخل البيت بس ما ودي والله اني خايف. في احد؟ في نار شغالة. في دفاية يعني. اوه اوه تيب هلا. سولت جيبي بوي هذا يتكسر يا اخي شكله ايه هيئ انه يتكسر كله وود وود ما ابغى اسوي نزاح مع الفاضي هلا والله لايتر باندج هلا هلا هلا هلا هلا هل. باندج ما عندي مكان لا وين انت وين لين يا اخوي انقرح حصى لين رصاص شوزن يا عيال اقرب بالقوه ثلاث طلقات حلو حلو حلو طلقة واحدة؟ اقعد أعشك طلقة واحدة والله بنجل بنجر الجلد على كذا خاص خلي الحصى هنا اجل طلقات هم صراحة هذا ما ادري شو فايدته شكل بس الظاهر والله رايق ذا البيت حتى في منشفة فوق نايس نايس نايس نايس نايس نايس نايس يا يعني عيال الان ما ضبطوني بشنطة ظهر ايش فيه؟ غريبة والله والله غريبة المهم عب عب ايش يسوي ذا الدب؟ يا اللي دم جنبي هنا ايش قاعد يسوي؟ نعم بليسك سيف سيف قبل ما يجي يداهمني ويصلح كل اغراضي والله بيلي لي ازبن يا عيال توني استوعب والله قاعد يلحس يدينه ذا شكله ملاقي له عسل الورع اسحب عليه بس اسحب عليه ودني المدينه هنا في الغالب يكون فيها زومبي الله يستر لا يكون يلاحقني ما قاعد يلاحقني كويس اوكي هذه والله شكلها مو مدينه عاديه شكلها مدينه عصابات شكلها مستولينها يا عيال فيها حواجز الله يستر ايش انا مسوي سيف. إذا جاتني طلقه في راسي برج هناك بعد اللي فوق والله في برج مراقبه هذيك شكل منطقه عصابات انا الحين ويني انا رقيت هنا الحين انا هنا وهنا برج مراقبه ولا اتوقع انه عصابات والله اعلم هنا فاضي يعني نايس سرى انت عندك مكان والله ما عنده مكان ذا. يا ليل شنطتي فل يا عيال. الو؟ في احد؟ ما في احد؟ دبة غاز؟ لا، شكرا. وش ذا ما يرجع يتلوت هنا؟ ايش فيه؟ والله منطقة كبيرة. كلها خشب. اوكي ما اشوف زومبي على الاقل، اشوى. والله يا مليان راق وكومبوننتس. شوفوا. اوكي ما اقدر اخذه، شنطتي فل. طيب. والله منطقة كبيرة. بس اوف ابغى ذاك الدولاب يا عيال يشيل لي واجد. وين مدخل ذا البيت؟ والله لفيت حوله ضار مرتين. طيب خلينا نشوف هذا اول. سووم. مسوين لهم فطور وحركات بركات. يا يعني عيال وش ذا الفقر ذا؟ بيوت فاضيه ما فيها لوت. وجعوه وجعوه. وهذا ما له مدخل ما ادري ايش هذا مدخله؟ والله ما ادري وين مدخله ذا؟ ما له مدخل تصدقون. بس كذا شكل يعني ولا لازم باركور؟ لا تقول لي ما اعرف تسلق يا ولد شكله من فوق اي والله شكله من فوق اي والله شفت الشباك يا يعني. عيال ايوه شفت الشباك هييييييي <ههههه> بس ما في رجعه اصلا ما في لوت يا عيال ادخل شو الفائده والله ما في لوت ما بنازل اتوهق جوا لو نزلت ما اقدر اطلع الظاهر ما في مخرج. يب خله خله خله اسحب عليه. ورا ما يخليني ادخل ذا. الو الو الو ورا ما يخليني ادخل الورع. لاشنج ما لي مكان الزبده اسحب عليه. قسم بالله منطقه ميته. اسمعوا يا عيال. اسمع اسمعوا اسمعوا ابى اروح فوق. بروح عند برج المراقبه هناك. استكشف. بس بستكشف والله هو بي... أوب... انا بيطير راسي انا عارف بس لازم استكشف والله معليش تخيل يطلع مكان كويس وانا خايف اروح له لا لا سوي سيف روح مو اول مره تسويها هسه مو اول مره تسويها والله شكله بيطير راسي <تصفيق> والله شكله بيطير راسي يا عيال الو <تصفيق> ما في عين لانه يعني ما في حد قاعد ينظرني غريبه مقوله فاضي برج المراقبه ذا يا ريت نوب عطني الحمار الله يقلعه الله ينعن خذ الشوزن حقي ها ها لود لود بس لود أيوه مع شوزن حلو رجعني للسيف حقي الو ايوه ايوه الو والله وين شنطتي اسمع اسمع اسمع احنا وين قلنا قلنا احنا هنا كنا صح طيب انا الان هنا هل أسكن عند البحيرة ذي؟ هل هي تعتبر في النص ولا بعيدة عن كل شيء؟ لأننا لازم نلقانا سكن، أحس أنا متوهق بها الشنطة الصغيرة ذي. طيب، لا لا ليش ترميها كذا؟ وين نروح طيب؟ أو عندي فلاش لايت، حلو. آه نروح إحنا هنا ننزل تحت، خلينا نروح يمين هنا عند الشارع العام، أوكي؟ نروح يمين عند البيوت هذي وهذي، أو واحدة منهم، يلا مشينا. والله الكهف ودي أدخله في كهف هنا وكهف ورا. في كذا كهف والله، طبعا هذه الكهف اللي قلتوا لي انه فيها وحوش. يب مو في اللعبه اللي قبل هذه، اوكي هذه محطه حلوه حلوه حلوه حلو وفيها اغراض واجد. فيها سيارات فيها سيارات مكسره. تشوفون من فوق هناك هناك بعد في شيء فوق والله ما ادري. يا رب يا رب يا رب استر علينا يا رب يا رب استر علينا يا رب. لا يجي احد يداهمنا سطرنا بسم الله. البلوت هذا ما ينفتح ذا يا خففت مقفلين كلين ريستورمز ايوه مقفله ايش دعوه ما يبون يلوت اوه اوه ابو كلب والله احتاج احتاج صندوق اوكي المحطه ما اقدر ادخلها شنطتي فل هنا مليان اغراض بس ما اقدر اخذها هذا اقدر ادخله يا رب في <تصفيق> صوت كلب. ألو؟ كان يسمع صوت كلب. في قلم. في في لوكرات. هذا ما ادري اقدر عليهم لازم شتقم صح؟ لازم شوزن. سوي سيف قبل لا ذا لا لا استهبال استهبال والله استهبال يا عيال اللي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما وثلاثة وجع كلب يخفي صوت كلب ولا ما يعرف وش ذا غير والله ما أدري لا مو ما أنا سامع صوت كلب يا عيال، ويتهيأ لي. في كفر هنا حلو. طيب، أبغى أتأكد هل صدق في كلب ولا؟ ما في كلب، ما في كلب، ما في إلا هالكلاب اللي جوا. ألو؟ بسم الله. لو أقعد فوق هنا ما يقدرون يجوني، يقرع بالقوة. أرجع! حلو، حلو. ايه <تصفيق> الصدر اوف والله فقعت مخه، والله فقعت مخه. وندد سيلف هيينج، اوكي ما في كلب هنا. ما في كلب الا هذول. هذا عنده بطاطس ما ادري ايش عنده. سلام، آه، الحمد لله اني دخلت. الحمد لله اني خاطرت. ناين يا ياكل الرصاص. هذا ما ينفتحون وجع. قلم رصاص والله ما له داعي، انا اعرف مكاني ما يحتاج. والله انا اعرف مكاني ما يحتاج. الواحد يلا خلني يا بس اوكي الأجواء كويسه ليه ليه ليه الجرح زاد ايش في الزبده علينا، معنا شنطه ومرجعينه ليتس جو طيب بروح برقى فوق هناك اتوقع بلقى مكان حلو احنا الحين وين احنا الحين طلعنا سلامه هنا في المحطه بروح برقى فوق هنا اوكي هيجيني دب هذا ايش بي ذا مره طلع لي يا اخي شمس الدنيا شمس شو آه! ما تموت الله يلعن ما طقني من ورا بزر يا عيال ضباب الدنيا الحين في زومبي في كل مكان الو ساعه ثانيه يلا ساعه زياده شو السالفه والله دمي راح أبا تسدحوا يا عيال ازيان اي ايش عندك قماش طلع عندي باندج انا صح اقدر استخدمه ايوه حلو حلوه هلا والله من اول خلاص طب وراه الحين موجود حطينا باندج يا ولد يلا يلا مشينا مشينا مشينا مشينا والله ضاقت الدنيا علينا يا عيال هذول ما غير يسطرون فيني رنوا رنوا هو البشر يطلقون على يا ليل والله في اغراض حلوه هنا بعد، ليش ما اقدر اشيلها يا اخي؟ الله يقلع الشنطه الخايسه ذي. اوه وش ذا؟ رايت كليك ما ادري يفتح لي شيء. توقعت ارميها والله ما ادري. يا كلها مقلوبه، شو السال؟ خنزير، شفتوه؟ اوه حطوه خنزير. اوه اوكي. السلام عليكم. في حد هنا؟ الووو ألو في كفر هلا والله اوكي خله ما يحتاج في كفر هنا وكفر في المحطة ورا نايس نايس نايس هذا بيت ايش وضعه؟ ما أقدر أدخله استهبال ليه ما أقدر أدخل؟ بيت فاضي تقول يلا كأنه يقول تعال اسكن يا ليل والله وسخين أيوه هذه بذور اوووو اوكي خله خله هذا شيء معصب هذا، صوت الخنزير يا عيال، هذا شيء معصب ذا واحد ما يلوت على راحته ورع. وأنا شو في يدي الحين ما طابت وجع. طيب اسمعوا في منطقة بيت ورا هناك أو منطقة نروح لها. هنا مرة زفت ما في شيء. هذا تشوفون اللي ورا هناك، وين بنروح؟ نحن الحين هنا. هذه يا أنا هنا يا أنا هنا. والله ما أدري، عاد حسب حجمها، إذا كانت كبيرة عرفنا ويننا. أي والله كبيرة، شكل أجل هذه. يب هذه. بنقطع الشارع العام هنا. وننزل لها هذه يب الله يستر لا ما نبغى هذه هذه كنت فيها كانت خايسه خلاص خل نروح ورا يا قسم بالله ما في بيوت في اللعبه ايش في؟ في برج على اليسار مراقبه ودي اروح لبرقاله يا بب خروح نروح يا عيال خنزير خنزير يهاجم البشر ولا احنا نهاجمه تكفى خليك مسالم ورع اوه اوه ما والله تنقلع انت يا ورع والله ما تنقلع انت يا ورع اصبر اصبر وش الكرافت سبير نحتاج هارد ستيك وانا اذكر مليانة دببة يا عيال عنده اولاد الدب اللي على اليسار تشوفونهم يا قلبي بس بالنسبه بس والله بيسطرونك تسطير والله بيعضونك عض يا عنده اطفال يقلعوا الفله الله يا اخذت كنتوا عيالك وراكم كذا مستعدين لي كنت بسوي رمح يا عيال واروح بس انهم في أربعة دببة اثنين كبار اثنين صغار فكناش لا يا حبيبي لا يا حبيبي هذا نقول ان شاء الله سو سيب. والله في برج هناك بعد على اليسار سو سيف انا اللاعب ما ادري ايش سالفته قاعد يموت ولا قاعد يعيش ولا قاعد زبده طول الجرح في يده الحمد لله ما في واحد يقنصني هذا اهم شيء يوب اشوى اشوى اشوى خلي الشنطه هنا وش الزريبه ذي وش ال وش المنطقه ذي انا ويني أنا رحت هنا بدر رقيت فوق هنا الظاهر الظاهر أنا فوق هنا ظاهر هنا الدببة عرفتوا رحت كذا ورقيت هنا أنا ما أدري أديببه أدي كولا أبغى أشرب قسم بالله عشان أيوة كم زاد والله زاد كثير حلو حلوين حلوين ما في شنطة شي طيب تكفون إن شاء الله فوق في شي حلو هذا سالفته والله مرة حلو لو اقدر اركبه يوه اقدر اتسلقه بس ما في شيء اوكي حلو هذا لو جاء احد هجم عليه اتسلق فوق مزبن يعني نايس نايس نايس يا ربي يا ربي يا ربي كريم شاتجن حلو حلو حلو حلو انا راضي وش ذا المكان الحلو يا عيال وأقدر انام ديم عندنا حق غسيل ونغسل ملابسنا دولا فدول ايه هذه كأنها إضاءة هذا كارترج هذا بس عشان نسوي فيه طلقات لكن ما هو طلقات جينز أوكي خلينا نلبس عطنا الجينز يا ورع تعال البس البنطلون ذا استر على نفسك وين؟ أيوه استر عليه استر عليه والله حلو حلو حلو المكان ذا رايق شكلنا بناخذه وهاي هاي كواليتي متر سكراب حلو هذا نصهره في مناديل بعد من ذا من ذا من ذا اللي قضاص يا حينا يا قلبي ما يلومك والله طلقات كم صار عندي أوه. طلقات يا عيال اسهم هانتينج ايرز والله صح طلقات اوه بس اقدر اسوي بوه ما ظنيتي يب الظاهر نحتاج كرافتنج تيبل جو عندنا البوصله مكتوب كرافت تو انلوك كومباس نحتاج بوصله عشان نقدر نصلحها ونحتاج سكرو درايفر عشان نبني طيب شلون ابني؟ أنا نسيت شلون أبني يا عيال، في زر أضغط أذكر للبناء، أوكي. حرف البي حلو، أقدر أسوي كرافت ستيشن ورك بنش. نحتاج خشب. والخشب نحتاج عشان نسويه آه. سو ماشين. منو بوليسكم؟ أنا أحتاج خشب عشان أسوي سو ماشين. ولا ولا مديني أحطه بس. ظهر والله في اسم واجد هنا إكسبلوزف إيروز. والله بيأسهم مرة كثير يبغى بو يبي لي بو ما ادري ليش ما فضيت شنطتي خل نفضيها خل نفضيها بروح اجمع لي خشب زين والله شكل شكلي بعتمد المكان يا عيال والله شكلي بعتمده مزبان وفي سرير ايش فيه؟ ليه؟, ليه؟ ليه جرح؟ اه ورانا انجرحنا ايش فيه؟ في ذا في الدلوع؟ انجرحت من ايش انا؟ باندج والله مستحيل اعالج نفسي. انجرحت من الخشب؟ هاي يقلع الاستهبال. اوكي انا ابغى اهم شي اني اعرف وش يطيح لي الخشب هذا. هل يطيح لي وود ولا برانش لوغز اوكي؟ واللوغز قال اكسرها؟ نوب. اللوجز هي اللي بسوي فيها الخشب بس نحتاج قصاصة خشب. وللاسف قصاصة خشب ما ادري وينها فيه. شوفون ما اقدر هذا هذا هذا لوجز مو خشب عادي. امم نحتاج قصاص خشب، قصاص خشب في الغالب بلقاه في مكان فيه خشب. فممكن ارجع للمكان اللي تحت ممكن تكون موجوده فيه المكان ذاك الكله خشب ظار هذاك. يمكن تكون فيه والله يدي قاعد تن... قاعد يا عيال انا انجرحت جرحين ايش في بموت؟ تشوف جرح يمين جرح يسار. استهبال اسمع اسمع اسمع. دام حركاتكم حركات بزران تذبحوني عشان قاعد اقص خشب. رست اول شيء خلينا اوكي مو تنام. <تصفيق> <تصفيق> المهم بشوف ايش موضوع الخشب وكذا نعرف مكان ان شاء الله الحلقة الجاية تكون افضل بكثير راح نوقف هنا ان شاء الله عجبتكم الحلقة لسنا نشكركم في قناة وحط لكم مقطع. سلام. <تصفيق>